Parasta on huiput opetuslaitteistot. Täällä mukavinta on käytännön läheisyys. Täällä oppii paljon uutta. Rento hyvät opettajat. Täällä pääsee touomaan robottien kanssa. Parasta täällä on monipuolinen tekeminen. Osa on. Kaikki on mahdollista.